السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الحميد الخن ودي قناتكم باوربوينت بوينت بريزنتيشن المشروع اللي أنا مع بعض النهاردة بعنوان الشرائح المتحركة أول حاجة هنعملها هنروح لقائمة إنسيرت ونيو ونضيف شريحة جديدة اللي هي أو الفارغة نضغط كليك يمين على الشريحة فورمات باك جراوند وهنختار الاختيار التاني اللي هو التدرج هنمسح نقطتين نسحب النقطة دي للآخر بعد كده هنروح للديزاين ودي نقطة مهمة ومن هنا من بلدة الالوان هنا تقدر من قايمة كلرز تغير بلدة الالوان اللي تظهر معاك فأنا مختار دي هنختار اللون ده والمقطة التانية هنختار اللون الفاتح ونخليها بالشكل ده زي ما احنا شايفين ده بالنسبة للتدرج بتاع الخلفية بعد كده هنروح لموقع اسمه كولرز موقع ده متخصص في تدرجات الالوان زي ما احنا شايفين عليه تدرجات كتير جدا تقدر تختار التدرج اللي يناسبك هنروح للتدرج ده ده التدرج اللي انا هشتغل عليه عشان اخد التدرج ده واشتغل عليه في الباوربوينت بنضغط على من الكيبورد بنضغط على زرار الويندوز مع الشفت مع الاس ثلاثه مع بعض بعد كده تحدد الجزء اللي انت عايزه وترجع هتلاحظ هنا ان هو نزل معايا اهو تروح الباور تعمل كنترول في نقفل دي خلاص اصبح كده التدرج ده اللي انا محتاجه هطلعه فوق هنا بعد كده هنروح لقيمة ونختار من ال أو الاشكال نختار المستطيل قائم الزوايا هنبدأ رسم... هنسيب مسافة ونبدأ رسم المستطيل من هنا نبدأ نرسم المستطيل لحد الآخر كده ومن فورمات شيب اوتلاين نشيل الاوتلاين وبعد كده كليك يمين ونروح لفورمات شيب في قائمه الفورمات شيب هنا هنختار الكالر نختار القلم اللي بيحدد الالوان تحت خالص ده ونحدد اول لون عندي هنا بعد كده نروح لافكت ونروح ل3 دي فورمات ونختار هنا بيفل ونروح للشادو ونختار الشادو ده ونخلي البلور هنا 25 والديستانس نخليها 15 أصبح عندي بالشكل ده نروح تاني لقائمة إنسيرت ونختار من الـ الشكل ده كبرهولك عشان تشوف الشكل الشكل اللي هو من فوق الزوايا دائرية ومن تحت الزوايا قائمة صغر الشكل ده تاني ومن قائمه فورمات شيب اوت لاين هنشيل الاوت لاين له روتيت تو ليفت تو رايت 90 درجه ومن الكالر هنختار نفس الكالر اللي احنا اخترناه للمستطيل ومن الايفكت هنروح ل 3 d فورمات هنخليها بيفل ونخلي هنا دي 15 ونخلي دي 10 وهنرجع للشادو هنديله شادو برضه نفس الشادو ده وهنخلي البلور هنا خمسه وعشرين والديستانس هنخليها خمستاشر هناخد المربع ده نحدد المربع ده ونحدد الجزء ده ونعمل من قايمة فورمات ألاين ونعمل لهم ألاين تو ميتال بعد كده نحدد الشكل ده ونضغط شيفت ونسحب بالماوس لحد ما يظهر عندي الخط الارشاد الاحمر ده اللي بيدل ان العنصر ده بقى في منتصف العنصر ده بالشكل ده هنروح دلوقتي لقايمة insert مرة تانية شيبس الاشكال ونختار المثلث قائم الزوايا هنرسم مثلث قائم الزوايا كده ونروح لقايمة فورمات شيب اوت لاين نشيل الاوت لاين شيب فيل هنخليه باللون الرصاص الغامق بعد كده روتيت هنعمله روتيت ليفت تسعين درجة بعد كده هنسحبه هنا نكبر شوية نسحبه بحيث ان هو رأسه يتوقف هنا رأس المثلث يتوقف هنا بعد كده هنصغر دي بحيث تنطبق هنا لحد ما يظهر الخط الأحمر ونصغر من هنا شوية بعد كده هناخد الجزء ده هنعمله كنترول دي وروتيت ليفت تسعين درجة وهنسحبه تحت برضو بحيث ان هو يظهر عندي هنا الخطين اللي باللون الاحمر المتقاطعين ده معناها ان هو بقى في محاذاه مع المثلث اللي فوق. كده احنا خلصنا تقريبا الجزء ده. هنروح دلوقتي تقدر هنا تضيف نصوص تقدر تضيف صور فخلينا الاول نبدا بالنص هنروح لقائمه انسيرت تكست بوكس هترسم تكست بوكس كده تكتب هنا العنصر تقدر طبعا تكتب الحاجه اللي انت عايزها او اللي تناسب العرض بتاعك طبعا اختيار الخط ونوعه وحجمه وكل ده على حسب اختيارك انت بعد ما كتبنا كده تحدد من بره من على الخط وتروح لي فورمات وتعمل له روتي ليفت 90 درجه بعد كده هتاخد العنصر ده او الجزء ده تكست بوكس بتاعنا وتحطه هنا عشان يطلع معاك مظبوط بالظبط في منتصف الشكل تقدر تحدده من على الخط اللي بره وتضغط كنترول هتلاحظ ان في زائد ظهرت جنب المفص وتحدد الجزء اللي ورا اصبح كده انت محدد الشكلين وتروح من اللاين تعمله له الاين تو سنتر والاين تو ميدل بعد كده هتروح مره تانية لقائمه انسيرت وتختار من الصور تقدر طبعا تكتب نص تقدر تضيف الصوره اللي انت عايزها او النص اللي انت محتاجه اصبحت كده دي كلها مجموعه واحده فاقدر اعمل ايه نصغر شويه كده تيجي بالماوس من بره هنا وتحدد المجموعات دي كلها بس ما تحددش الجزء اللي فوق معه طب لو تحدد الجزء اللي فوق معاهم تضغط كنترول بالماوس وتضغط عليه خلاص كده بعد كده كليك يمين جروب وتعمل جروب او كنترول جي من الكيبورد اصبح الجزء ده كله عنصر واحد عشان لما نضيف حركه تنزل على المجموعه دي كلها هنروح بعد كده ل هنحدد الجزء ده وهنعمل له كنترول دي كنترول دي ونحركه للخلف كده شوية وهي العنصر الأول هنا هنخليها الثاني بعد كده هنحدد المجموعة دي كلها ونعملها Ctrl Shift G عشان يفك لي المجموعة كلها هنشيل الصورة دي هحددها وأعملها ديليت وأروح أعمل Insert وأضيف صورة ثانية احدد الشكل اللي ورا وكليك يمين وفورمات شيب ومن ال من هنا اختار القلم واحدد اللون التاني الشكل ده الشكل اللي ورا ده برضو هنروح لل الفورمات فورمات بتاعه ونخليه بنفس الدرجة بعد كده هنحدد المجموعة دي كلها هنعملها كنترول G تبقى مجموعة واحدة أو عنصر واحد. بعد كده هنروح تاني نحدد المجموعة دي ونعملها كنترول دي. هنحدد المجموعة ونعملها كنترول شايف تجي ونمسح الصورة دي ونضيف صورة تانية. والعنصر الثاني هنا هنخليه العنصر الثالث هنحدد المستطيل اللي ورا ونضغط فورمات شيب ونغير اللون بتاعه للدرجة الثالثة عندنا والجزء ده هنغير برضو الدرجة بتاعته للدرجة الثالثة بعد كده هنحدد المجموعة دي من أول هنا ونعملها كنترول جي أو كليك يمين وجروب كده اصبح عندي 3 مجموعات تقدر تضيف عدد مجموعات اللي انت عايزه أنا... كده انا ضفت خمس مجموعات طبعا اللوح الارشاديه او التدرج اللي فوق ده ما محتاجه خلاص كده اصبح عندي خمس مجموعات زي ما احنا شايفين هنروح لقيمة هوم بعد كده سلكت سلكشن بان هتلاحظ ان المجموعات هنا نزلت عندي كلها بارقام زي ما احنا شايفين فتقدر تغير اسمائهم عشان تعرف كل مجموعه يعني مثلا المجموعه دي هي رقم عشرة هتقدر تضغط عليها بالماوس هنا وتكتب مثلا الاصفر عشان تحدد المجموعه اللي انت شغال عليها. كده انا غيرت اسمائهم عشان اعرف اشتغل عليهم بعد كده لان هحتاج القايمه دي مره ثانيه اللي هي قايمه سلكشن. قايمه سلكشن دي هحتاجها في ايه؟ فديك حاجه مثال كده ممكن نحتاجها فيه. ممكن من هنا تختار هايد اول انك ت... تخفي كل الشرائح تختار بس الشريحه الصفراء دي اللي انا عايز اشتغل عليها عايز اشيل الصوره عايز اغير الصوره عايز اكتب نص فعشان تقدر تتحكم في الحاجات اللي ظاهره قدامك على الشاشه فلو كلهم موجودين انت كده مش هتقدر تشتغل على الشريحه اللي باللون الاصفر او المستطيل اللي باللون الاصفر تمام فده فايده من فوائد قائمه ايه قائمه سلكشن طيب هنعمل هايد اول وهنروح لانسرت شيبس ونختار الخط ده الخط المستقيم وهنرسم خط هنا على اول الشريحه الخط ده بس خط ارشادي او خط استرشادي آه هنشوف هنحتاجه في ايه دلوقتي بعد كده هنرجع نعمل شغل هنحدد بقى كل الاشكال عن طريق كنترول ايه بس احنا مش عايزين الخط المستقيم ده يظهر معانا في التحديد فتضغط كنترول وتشيل بعد كده تضغط شيفت وتحرك المجموعات كلها لحد ما تتوقف العنصر الخامس يتوقف العنصر الخامس عند الخط الاسود. طب ليه بعمل كده؟ عشان اعرف ان دي نهايه الشريحه. عشان اعرف ان دي نهايه الايه؟ نهايه الشريحه. يعني الخط الاسود اللي انا رسمته في الاخر ده ده فائدته بس ان هو يعرفني ان دي نهايه الايه؟ الشريحه. خلاص احدده. وأعمل له ديليت دلوقتي هنروح نضيف بعض الحركة تعالى بص كده الأول هتلاحظ أو العنصر الخامس واقف فين عند أول الشريحة أو آخر الشريحة من ناحية اليمين هنروح دلوقتي الاول شكل عندنا ونروح لأنيميشن بعد كده أد أنيميشن نختار آخر واحدة اللي هي مور موشن باثد وهنختار فروم ليفت هتلاحظ إيه هنا تعال نروح كده للعرض بتاعنا هتلاحظ ان العنصر الاول اتحرك بس واقف لحد هنا عايزينه يكمل للاخر عشان نخليه يكمل للاخر اضغط على العنصر الاول نفسه هيظهر عندك هنا سهمين بالشكل ده واحد لونه اخضر وواحد لونه احمر طيب الاخضر والاحمر دول ايه الاخضر ده اللي هو المكان البدايه بتاع الشكل هيتحرك منين طيب والاحمر الاحمر ده يعني هيتحرك لحد فين هنيجي عند الخط الأحمر ده ونضغط عليه هتلاحظ إن ظهر عندي بالشكل ده زي ما احنا شايفين نقطتين هنروح للنقطة الحمراء أما تقف عليها بالماوس هتلاحظ إن شكل الماوس عندك اتغير تضغط شيفت وهنا لازم تضغط شيفت مهمة وتقف بالماوس هنا تمسك وتحرك لحد نهاية الشريحة بتاعتك أو لحد نهاية السلايد بتاعك كده احنا ضفنا ال المؤثر الاول او الحركه الاولى هنروح هنا نخليها افتر previous وهنخليها هنا واحد ونص كده اصبح العنصر بتاعنا بيتحرك للنهايه تعال نشوف كده مع بعض زي ما احنا شايفين بقى بيتحرك لنهايه الايه لنهايه الشريحه طيب هنرجع نضيف تاني وركز معايا في الجزء ده هنرجع نضيف تاني على الشكل اللي ورا ده انيميشن تانية بس عشان تضيف انيميشن تانية لو اخترت اي انيميشن من القايمة من هنا هتلغي الانيميشن الاولى او الحركة الاولى فهنروح نضيف انيميشن تانية من اد انيميشن برضو نختار مور موشن به المرة اللي فاتت احنا عملنا روم ليفت المرة دي هنعمل رايت right. تلاحظ ايه اللي حصل الشكل بتاعك بيرجع للخلف برضو هنخليها ايه؟ هنخليها افتر Previous وهنخليها هنا واحد ونص الشكل راح بعد كده حصل هنا زي فلاج كده في الجزء ده فعايزين نعدل الحركه الثانيه هنروح للانيميشن بان طبعا انا عايز الحركه الثانيه عايز الحركه الثانيه هيظهر لك برضه نقاط الاسترشاديه بتاعتنا النقطه الخضراء هتفضل تحركها لحد ما تصل لبدايه الشريحه هنا دي النقطه الخضراء والنقطه الحمراء هتفضل تحركها لحد ما الشكلين يتطابقوا على بعض، أكبر شوية، ده الشكل الأساسي أهو اللي ورا والشكل ده اللي أنا بحركه، فعايزهم الاتنين يتطابقوا مع بعض، لاحظ كده اللي حصل أهو، هناخد بقى الشكل اللي في الآخر ده نحدده. بعدين نروح للانيميشن بنتا بتاعتنا دي نضغط على مرتين وتضغط على جميع الاشكال بتاعتك ده وده, وده وده وده ظهر عندي هنا ارقام اهي اللي هي ارقام صفر ده معناه ان كل الشرايح بتاعتي واخده ايه واخده حركه نروح للانيميشن بان هنا بقى شغل مهم على الانيميشن بان دلوقتي انا عايز اول شكل يدخل اللي هو الاصفر بس مش عايزه يرجع عايز بس الاصفر هو اللي يدخل فنخلي الاصفر دي تحت نحدد بس الاصفر دي اللي هي الثانيه ونرجعها تحت طيب كده الاصفر دخل مين اللي يدخل بعده البرتقالي بس مش عايز البرتقالي يرجع عايزه يرجع قبل الاصفر قبل الاصفر طيب بعد كده دخل البنك البنك يرجع قبل البرتقالي بعد كده دخل الازرق الازرق يدخل هتلاحظ احنا دلوقتي الترتيب بقى معكوس أصفر برتقالي بنك أزرق لبني بعد كده عكست رجعت تاني لبني بنك برتقالي أصفر لاحظ معايا كده في العرض هنا زي ما احنا شايفين كل شريحة بتدخل وتقف بعد كده بعد ما يتعرضوا كلهم تبدأ الشرايح ترجع تاني أهو العنصر الخامس هو اللي رجع بعد كده الرابع بالترتيب طبعا هتلاحظ هنا العنصر الخامس رجع بسرعة هتروح هنا العنصر الخامس عندي اللي هو ده أنا عايز الحركة العودة بقى الرجوع فهنخلي هنا في دلي شوية نخلي الدلي هنا وليكن واحد اصبح كده العرض بتاعنا جاهز